يا والي يا والي يا والي يا والي <تصفيق> هاي العيون البعامر طلب خالنا العزيز عين ألب يا عمي مطلوفين ها يا معون يا معون ثلج بالضيج، بالضيج، بالضيج كل ربعي تلج بالضيج كل ربعي يا ماعون ما ولهم بالشدد واقوا يا يماعون يا ماعون شحط بك وتغزور شحط بك وتغزور تغزور تغزور يا بع شحط طن وتغزور وتقزور بي يا معون إن حط شبتة نبي خونون بي أبي لك يا با يا با يا با يا با يا بيتنا وطن قلبي قلبي تلمسنا مريح القلب مو دوم كلمة لاله كلمة <تصفيق> <تلمت> نام كلمة <تصفيق> نام ريح القلب مو دوم كلمة لاله مو الدلل تدلل علي اللي أتمنى الحالة سنتي أنا حبا وما نشد أو لا قال والفش ماله والله لا عدكم رقم تم تسكني البدر هيا الله بريدي على ناس هيا الله بيتقعد بالإعلام خص نص البعامر هيا الله البعامر هذا حسب طلبات علي اليتيم يا عمي اه يا ويلي اه يا ويلي يا <مترجم> بعد ما تعبت نتريد نرتاح من عمري وشرا خاوة عفق الحضور طولة طولة يقول أكيد. الحضور جميعا حج حمزه العامري أمير حتى. حج حيدر يعني الحضور شلع قلع يقول على راسي من البعامر على راسي حي الله البعامر <تصفيق> بيتليتي في الإعلام اتاك عفا قلبي اشكفر يا يانس آه يا ناس يا حسنين وابن امي يدور بنومه بنومه بنومه بنومه إيه يدور وياي خاوه الغربه اليوم صار ولي على ساعة وتطق بي قلبي أدق طبول للعركة ويدحال هذو لو يا من اندقوا هذو لو يا من اندقوا أيوة الشارع اليوم انقطعه أيوة الشارع اليوم انقطعه أبي كل للعركة وعيد حال هذا لو يا من نداقة هذا من الشارع اليوم نجتمع اليوم ادب الاخلاق يعني الخوالد حسن الخالدي بس نص المعرس شايل يابا يابا اسمع اسمع يابا خواني الفين خواني الفين لما نحسب حسابا ما ظلوا اثنين ما ظلوا اثنين من هزعوا الغربيل عمت علي لما نحسب تحسد خواني البا لما نحسب تحسد خواني الليل من هزوم الغربيل ما ظلوا اثنين والشارع اليوم القبعة والشارع اليوم القبعة والشارع اليوم القبعة بهيط <تصفيق> <أوهاي تصفيق> على العدواني طالبينك هنا على السياج جماعه اينك على العدواني اتريد تدمر عصافي على بخته لعبالك صاير شبابي على بخته اتريد تدمر عصافي على بخته اي لعبالك صاير شبابي على بخته تقعد قباله وتدرى حبه تحجي يا غير قاسي قلبك تقعد قباله وتذره حبك تحتو يا غيرك قاسي قلبك اظنك راضي بعذابي على بخته اظنك راضي بعذابي على بخته اس اس وينك يا علي العذولي؟ مثلوب على الستيج <تصفيق> هيا او ميتا قلب عمري يقول خواننا الاعلام حي الله ولد الخاله هاي وولد العمه وولد العام جاو الخاله على راسي حي الله رساله ورده مطلوله اها يا وكحه كنت العشره يا وكحه عذاب عذابي وضيع ونطيتك البرحه عذابي ضيف اي الفرحه العيسى الاعلام كلهم مطلوبين لهنا العيسى العيسى العيسى يا الله العيسى نعم العيسى مطلوبين على الستيت شيد هاي المعزومه يلا شعل الهنود وشعل احلى تحيه الميتم الأدير من اخو العريس هاي معزوفه اي يلا شكرا <تصفيق> للفصل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهاي الاخوه يرن عيدها يا وكحه خنت العشره يا وكحه نطيتيني عذاب وضيف وانا نطيت الفرحه اي مو قلت يا حبك ليش يا حلوه غدرتيني ناس تخون بالختلات والسكباله خنتي يا وكحه خنت العشره يا وكحه أبو بيه هيا العبودي ابو القاع يقولون بلكي طفينا شويه الضوه اتريد <متحدث> العريس تريد الصديق كان نفترق كان كل من يروح الحاله الحالة اي شو وجهك حلو أنا ازرق ليش؟ قلت ارمال واحد؟ قلت ارمال واحد؟ رموش البري العلى. ها يا يا الاخيره ها؟ يلا رح نقفل المابزة خلي ها؟ يلا روح يلا روح يلا يلا يلا روح هلا هلا هلا الله هلا هلا هلا يا هلا يا يلا هلا هلا